Наслідки ракетних обстрілів, вкотре доводять, що нехтувати сигналами повітряної тривоги не варто. Як захищають укриття Хмельницькій громаді від таких обстрілів, та як вони можуть захистити від наслідків ядерного удару. Про це ми говоримо з Валентином Карваном, начальником управління цивільного захисту населення та охорони праці Хмельницької міської ради. Вітаю вас, пане Валентине. Вітаю. Перше запитання до вас. Скільки укриттів є у нашій громаді, у Хмельницькій громаді? Хотів би зразу уточнити, що укриття – це є певним видом захисних споруд. Загалом поняття захисні споруди включає в себе декілька видів укриттів. Тобто, перше це сховища, це так звані найбільш захищені споруди, які передбачені для того, щоб для того, щоб захищати населення від різних видів загроз, як від радіаційного забруднення, так і від ударів, скажімо так, звичайної зброї. Другий вид це протирадіаційні укриття. Тобто, вони, це є негерметична споруда, вона призначена для захисту населення від іонізуючого випромінювання. Тобто, це може бути просто як підвальне приміщення з системою вентиляції, навіть цокольне приміщення. І третє вид – це найпростіші укриття. Це фактично весь наш житловий фонд, всі підвали всіх будинків, як багатоквартирних, так і приватних. Ще є таке поняття, як захисні споруди подвійного призначення. Це, фактично, капітальна будівля підвального плану, яка може використовуватися в мирний час за основним призначенням, а у військовий, в особливий період, для захисту населення. Це метро, наприклад, от, метро, підземні переходи. А підвали в житлових будинках – це найпростіші укриття. Фактично, у нас є інтерактивна карта на сайті міської ради, де позначені всі укриття, як сховища, найпростіші укриття, так і протирадіційні укриття. Сховищ, у нас є наразі 64, скажімо так, сховища, які зареєстровані. Це вони на обліку у вас? Які перебувають на обліку, на обліку. так. І, угу. Це у місті, а у нас громада, у нас ще є населені пункти поряд із Хмельницьким. Там які є сховища. Фактично, там найпростіші укриття, і є у нас два протирадіаційних укриття в двох населених пунктах територіальної громади. Хочу уточнити, такі інтерактивні карти, вони є в усіх громадах чи тільки в обласних містах? Е, ні. Наскільки я знаю, майже у всі, ну, практично у всіх громадах є такі карти. Ну, це необхідна річ, тому що люди мають знати, а де, де, де знаходиться. На сайті, на на сайті, сайті міської, міської ради. ради. Так. Або в Google Maps забити пошук, фактично там все, все показано, адреси. Це не таємна інформація, її можна знайти? Е, ні, це інформація фактично, ну, ворог, якщо він знає, то він знає, де вони знаходяться. Але наша мета, скажімо так, максимально надати інформацію населенню для того, щоб воно знало, де укритися в разі настання надзвичайної ситуації. Від е, е, наслідків е, Ядерного застосування ядерної зброї, оці укриття можуть бути корисними, можуть захистити, чи треба все ж щось інше? Ну, тут треба дивитися з точки зору від чого ми захищаємося. Якщо це буде ядерний вибух і епіцентр його, відповідно. Дивимося з, іншого, з одного боку. Якщо це буде просто радіаційне забруднення в результаті там, пошкодження, наприклад, атомної електростанції або на далекій відстані від ну, території, яку ми розглядаємо, на далекій відстані. Це інша річ. Тобто, фактично, від радіаційного опромінювання можна захиститися, навіть перебуваючи в будинку звичайному. Тобто, просто закрити всі двері, ущільнити вікна, можливо, скотчем чи вологою тканиною, і не перебувати подалі від стін. Тому що стіни, як правило, вони беруть на себе більшу частину опромінення. Тобто, сховища ті, укриття, які є у нашій громаді, вони цілком підходять для того. Чи треба ще щось зробити, якісь додаткові скажімо, заходи провести? Ну, немає меж досконалості. Я вам скажу, що з часу початку повномасштабної агресії була дуже проведена велика робота по приведенню і сховищ, і найпростіших укриттів до належного стану зроблені і системи вентиляції, тому що ви ж розумієте, що до цього е часу, коли е ми не стикалися з такими проблемами, е цьому питанню ну, не так багато уваги приділялося. Десь були ці сховища, вони були в певному стані, але все доводилось робити, скажімо так, ну, багато дуже проведено робіт, от. але е ще є певний, е скажімо, певна необхідність їх удосконалення. Наразі е можна сказати, що вони е можуть використовуватися для захисту населення. Тобто, зроблена і система вентиляції частково, запаси води е е приготовані, е певні запаси, запаси їжі. Е фактично, будь-яке укриття е людина може використовувати спокійно і може знаходитись там, як мінімум, добу, а то й дві. Як дізнатися про не небезпеку? Ми знаємо, лунають сирени, а е коли небезпека ядерного удару, чи вже сталося таке, перше, як про це дізнатися, а друге, як швидко треба реагувати після цього сигналу? Реагувати треба на кожен сигнал повітряної тривоги. Ми вже бачимо останні події, останні, останні тиждень навіть, що ну, ворог лютує і ворог б'є. Кожен, кожну годину майже. З 10-11 в нас. Так, показало. І дрони, і ракетні удари. Тобто, чесно кажучи, ми не знаємо, що прилетить, скажімо так, який буде боєзаряд у тій наступній ракеті, яка буде летіти на нашу територію. Тому не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги і негайно йти в укриття. Оповіщення буде звичайне, сирени. Буде, по радіо можливо буде попередження, Неможливо, можливо, а буде попередження. По радіо засоби мобільного зв'язку, додатки, які ми маємо яке всі. радіо ви маєте на увазі? ФМ. FM, так. Знаєте, 10-11 жовтня, про яке ми вже згадали так трошки, були ракетні удари, були перебої з електропостачанням, і мобільний зв'язок не так працював, як то хотілося б, і, і доступу до інтернету не було, і люди не мали можливості, навіть коли був відбій повітряної тривоги, дізнатися про це. Як буде, коли от, так, такі серйозні будуть наслідки від ракетного удару і не буде змоги почути сигнал? Так, дійсно, ми стикнулися от навіть 10-11 з цією проблемою. Зрозуміло, що до цього готуємося, і готувалися до цього раніше. Сирени все рівно будуть працювати. Тобто, люди почують сигнал повітряної тривоги в будь-якому випадку. Uh -huh. Чи це буде аварійне відключення, чи його не буде. Буде оповіщення засобами гучномовців, будемо використовувати наявні засоби, тобто, на вулиці люди зможуть почути, навіть якщо не буде світла, люди почують сигнал загрози. Тобто, попередження про те, що треба пройти укриття. Це основне завдання Служби з надзвичайних ситуацій. В цьому випадку вони сповіщують, вони надають інформацію, вони надають допомогу в разі необхідності. Да, до речі, ще один момент хотів уточнити. Обов'язково в разі радіоактивного забруднення повинна бути йодна профілактика. Тобто, треба вжити певну кількість йоди до калію. Угу. Але це, треба робити, це робиться для захисту щитоподібної залози, угу. щоб вона, не, скажімо так, не мінімізувати вплив радіоактивного йоду, який може міститися от, в забрудненому повітрі. Але це треба робити, знову ж таки, не завчасно, як деякі люди думають, що треба вжити таблетку, і вона їх, їм допоможе. Це тільки коли буде от безпосередня загроза, що вже от буде забруднення. Тому що, в іншому випадку, воно може нашкодити здоров'ю. Коли вже буде повідомлення, що коли, це стосована... да, зброю. Да, має бути повідомлення органів влади, що uh -huh. необхідно зробити йодну профілактику. Тільки тоді можна вживати ці таблетки. Uh -huh. Ну, і там є певні обмеження по віку. Це треба вже е, консультуватися зі е, своїм сімейним лікарем. Сидіти в укритті годину, дві, три чи п'ять, як, як було минулого тижня. А... Е, коли доведеться сидіти довше? До речі, скільки треба перебувати в укритті, чи то вдома, чи, чи в укритті десь, і не виходити на вулицю після ядерного удару? Ну, по-перше, треба слідувати всім казинкам ДСНС і органів місцевої влади. Тому що ну, ми ж не знаємо, як буде розвиватися ситуація. Можливо, Треба буде добу посидіти, можливо, дві, можливо, три. В цьому зв'язку хотілося б, щоб всі були готові до того, щоб ну, провести певний час в закритому приміщенні. Зробити запас води певний, ну, вдома це по-любому має бути, угу. на, мінімум на три доби. Зробити запас продуктів обов'язково в щільній упаковці, щоб вона не, ну, скажімо так, це консерви мають бути, якісь чи, запаковані продукти запаковані в, в, в, в щільну упаковку. Так. Засоби індивідуального захисту мати при собі – це респіратор або марлова пов'язка. Ну, я думаю, після епідемії ковід угу. у кожної людини в запасі є такі засоби, угу. як мінімум. Тобто, все буде залежати від ситуації. Людям буде доведена інформація, чи можна залишати укриття, чи не можна. І коли це можна буде зробити. Той протигаз, який Колись вчилися вдягати на себе. Він потрібен взагалі? Справа в тому, що існують різні види протигазів. Одні від утруйних речовин, просто від хімічної зброї, є від радіоактивного забруднення. Тобто все залежить від того, який фільтр встановлений в цьому протигазі. Тобто, фактично від радіоактивного пилу ми ж що, захищаємо органи дихання. Тобто, нам треба не допустити доступ радіоактивного пилу в органи дихання. Фактично, це може зробити звичайна марлова пов'язка або респіратор. Тобто, претегаз – це вже, скажімо так, ну, такий засіб. Якщо в когось є – будь ласка, але має бути фільтр спеціальний, який затримує саме пил, а не хімічні отруйні речовини. І на останок таке запитання. Надзвичайна ситуація на вулиці Надзвичайна ситуація може трапитися і в самому укритті Куди звертатися в такому випадку, адже ж не можна виходити назовні? А, яким чином? Яким чином? Ну, тут складно сказати. Я думаю, що будуть все рівно служби, державна служба надзвичайних ситуацій буде організовувати патрулювання, будуть перевіряти ці сховища, виявляти наявність людей, яка потребує інформування чи допомоги. Тобто це вже будуть робити спеціальні служби, які будуть патрулювати місто. Якщо вже є нагальна необхідність вийти з укриття, там є свої правила. Тобто, треба надягнути одяг, ну як мінімум, якусь проризиннену з гумової скажімо так, так плач, чоботи. Ну і після цього захистити органи дихання відповідно, і після цього пройти дезінфекцію, скажімо так, змити цей пил, коли вже потрапить людина в безпечне, безпечне місце знати корисно про ймовірну небезпеку, але будемо сподіватися, що це будуть ті теоретичні знання, які тільки в теорії нам знадобляться. А на практиці все буде набагато краще, бо перемога буде за нами. Ми віримо в ЗСУ. Слава Україні!